بهالزمن صار الواحد بده الحل السهل، الحل السريع اللي ما بيتعب، كانه متخيل حاله عايش باللا بس هالشي مش موجود بهالدين اللي عايش فيها وما رح يكون موجود، أي مشكلة بدك تحلها، أي هدف بدك توصله لازم يكون في مرحلة صعبة أو متعبة أو غليظة حتضطر تمرق فيها وتكون قادر تتجاوزها لحتى تبدأ الأمور تصير أسهل من بعدها. وكل الناس اللي عم تقدر تحل مشاكلها وعم بتحقق أهدافها عارفين بهالشي وقدروا دفعوا التمن لحتى وصلوا للي بدن ياه